We'll mm -hmm. اليوم جاد وانورت فيها الحياة سارة اغلى ومنياد جابها راب البشر صوت ضحكتها ارتسم حولنا فرح ونغم واسمها اجمل اسم خربان يا حياتي جه ظهره من يساوي قدرها شيخه هش وگع عمرها السعاده ولزها بالسعاده يا حلاتك بيننا يا اميره بتنا يحفظك دايم لنا ربنا من كل شر ساره كل السعاده ما